Conèixer que hi ha altres municipis que tenen el mateix la mateixa problemàtica com l'ensolvantat. Bueno, pues a mi la participació als cercles m' aporta moltíssim pel fet de poder d'alguna manera trobar-me amb els